מה קורא קילרים וקילריות? קני אקיר דקילר, ואחרי מה מאו, ארבעה זמן אני באילך אמ על ש אני אותו אחרי ארבע ש ממליץ עלו בקומ אפекс לגדנט או אפекс. אלו יח יח ת MOTים לגיד. יח ישראלי או לא? אז בגדול פה אני הולך לעשות מדריך על המשחק בעצם, אני... הולך לעשות מדריך שהוא משלב ראשון מה שנקרא כיתה א okay? ót, א א א א עטף נעשה את זה ככה הכל הכל אבל גם שחקנים עם קצת יותר נסיון יכולים פה לשמוע או ללמוד טריקים או לקבל מידע שהם לא ידעו אז ממליץ לכולם eh, למצוא, להסתכל כאילו בסרטון הזה אז אנחנו הולכים להתחיל בעצם מהלובי של המשחק או אפילו לפני הלובי אם אתם רוצים לדעת של תלחצו تاب اوكي okay. אז בעצם uh... oh, לא עכשיו. לא oh. okay. חשוב mm -hmm. uh, כן אז בואו נתחיל בעצם מהלובי. בעצם uh... Uh, מה אה מה שבאתם לגיל ولפני שתמכניסים למשחק יש לכם ללחוץ טאב אתם יכולים בעצם uh, לבחור איזה שרט אתם רוצים לשחק בו ממליץ לכם להסתכל על זה, כי לפעמים יש שערתים שיש בהם פחות פאקטלוס עם קצת יותר פינק זה שווה ועדיף אוקיי, אז אנחנו מתחילים אה, מהלובי, אז בואו נתחיל אתם רואים פה שיש את הרדי, יש את התמונה מעל שבה אתם יכולים לבחור מודים בעצם מצבים, דו, טריו, רנק מוד ספציפית יש באותו הרנק באותו הרגע אה, המדריך שלהם וסתם ככה להתאמן אתם עם חברים או להרוג אחד מול השנים חברים שאתה יודעת מסביר איך נעשה את זה לג'נדס, איפה נגיע אליהם שפה אתם את כל הגיבורים, את כל הדמויות בקליק ימיני אתם פותחים, יכולים לראות כל אחד מהיכולות של כל דמות כל דמות מונה שלוש יכולות, יכולת פסיבית שהתמדית יכולת בקיו, q שיכולת שנתנית יותר במהירות ואת האולטימטיבי, יכולת, יכולת ב-Auth-Z שזו היכולת הכי חזקה שלהם Um, נשקים, ככה תוכלו להכיר את הנשקים, כמובן לפחור סקינים אני גם אוהב uh, לשים uh, כל מיני שטויות על הנשקים שלי okay. um, בהתאם גם לסוג הנשקים, זאת אומרת שאטגן, שאטגן, פיסטול, SMG, AR כמו שערוב מכירים uh, LMG שזה המכונות יריעה וסנייפר Battle for slogan סטור history לא רלוונטי, רלוונטי הערלומים דברים כאלה שאתם בכלל לא טוב, אז בואו נתחיל לגבי ה אה, עוד דבר, אם אתם רוצים פה אתם יכולים לראות, יש עוד לגיב השער. To all my fans. מה יעלה לכם? אוקיי, סתומרת כמה משחקים, מי מ-טופ, הרמה שלכם, דאמג' שעשיתם, כמה תקילים על כל הדמויות. ה-AVG שלכם שזה בעצם כמות ממוצעת של דמג' למשחק גם שאתם שמים זה רושם לכם שזה מאוד נחמד לצערי ה-AVG שלי מאוד נמוך כי הרבה פעמים אתם יודעים נכנסים, יוצאים בגלל זה גם פוגע ב-CAD כי אתה נכנס, מישהו מת לך או פתאום בא איזה חבר, אתה יוצא מהמשחק אתם רואים את הכמות קילים הכי גבוה שלכם? את הכמות אה, דמג' שעשיתם הכי הרבה אוקיי? נוקים, שזה מטורף סליחה, פה זה הכמות דמג' הכי גבוה שעשיתם במשחק אחד. פה אתם רואים את האבי ג'י, קנוקים, אסיסטים, בהמשכתם לפי עונות גם יכולים לחלק אוקיי? אם תעבירו את זה למצב של רנק, אז אתם רואים לפי הרנק אה, בגדול אני אסביר לכם לגבי הרנק, נעזור לדמו, לדמויות יש ברונז, סילבר, גולד, פלאט, דיימונד, מאסטר ופרדטור. Pozer רושם לכם, בתמ לرانק, בתחילת המשחק קמנו הקולות המועסדים. כשאמרתם that you're בbronze, and you start the game with rank, you're not in the silver, twenty-two, gold twenty-four, platinum thirty-six, diamond forty-eight, master and predator sixty, which is very rare. Now you see the, in all ranks, there גם בין כל רמה לרמה צריך יותר בשביל ארות בין רמות. אמרתי פוזה שבע מות, פוזה פחוט, פוזה פחוט, פוזה פחוט. okay. פחוטים רואים בשביל ארבע מות, 600, מות, וنניח שזה פחוט. ארבע מות, פוזה אולף, פוזה של אני קורט שמקבלים באתם למקום אחד ועשר פלוס F, ממקום Series אר, ממקום Series שיער, שמונה ושבע עשרים. 30, 40, מקום שני 60, 100 בעצה של 3 רביעי אין הבדל בניקוד אבל יש הבדל בכמות קילים זאת אומרת אם הרגתם אדם אחד, אוקיי זה 10 נקודות אם כבר הגעתם לטרופ מ-10 עד 6, 12 על כל קיל אם הגעתם או אסיסט, כל קיל ואסיסט זה נספר את 5. אם אתם כבר בחמישי עד לרביעי זה 15 15 שלישי לשני זה 20, ומקום הראשון זה 25 נקודות, שזה 100 נקודות שזה מלא uh, במקסימום, תאסור חישוב 100 פלוס uh, 5 uh, פעמים 25, אתם מבינים כמה אתם יכולים להגיע אוקיי okay. יאללה, Legends חברים טוב, אז אנחנו נתחיל בכך שבכל דמות בחלק העליון שלה, אתם יכולים להבין בעצם קצת על הדמות מה, uh, מה התפקיד שלה, יש לנו גשש כמו שאומרים, yeah. אוקיי? הגנה, החייה, התקפה. ולאדאון, yeah. yeah. אז היכולת הפסיבית שלו הקבוע, אוקיי? היכולת הפסיבית שלו זה בעצם שהוא רואה עקבות, צעדים, דלתות שנפתחו, אם הם רצו, אם הם היו בנוג, ולפני כמה שניות זה היה. הקיוש שלו, זה בעצם הוא שולח גליי שמגיע עד למרחק עצום עכשיו, פעם זה היה מגיע למרחק נמוך, היום זה למרחק ממש ממש רחוק, אוקיי? שבעצם... כל מי שנמצא שם, חשופים באותו שניים, יש להם איתות על המסך, אתם רואו לקיר באדום, וזה גם מרושם לו את אויבים שהוא זיה, אוקיי? הזי שלו מחדד את כל החושים, האולטימטיב שלו מחדד לו את כל החושים, שבעצם הוא רץ יותר מהר, והוא רואה בצורה יותר בולטת את העקבות ואת הדמויות, את האנשים, בצורה אדומה, ממש ממש נוח ומעולה. גיבי, גברלתר, הדמות... הכי הכי חשובה בעצם מבחינת טיימוורק אין דמות שן סקואד ברמות הגבוהות שן בדרך לגיבי גיבי ובמיוחד ברמות המטורפות של הטורנרם עכשיו, חלק מדמות יש להם עוד יתרון בנוסף או שונה יתרון או חיסרון, אוקיי? היכולת היתרון של גיבי בגלל שודמות גדולה שמאוד קל לפגוע בה הוא מקבל 15% פחות נזק ואו פוגע, הוא לא גיות לו לא פחות אותו לא יותר יתיסט אומר בקצב מאיר. עכשיו לשאלה של כולם. אוקיי, כל הדמויות קרגה, כל הדמויות שיש פה קרגה עד לעונה החמישית רצות באותו מהירות. אוקיי. יש פשוט אנימציה שונה שמבלבלת בעיניים, אבל ג'יבי רץ באותו מהירות כמו כולם. אוקיי, חוץ מריבןן שיש לו איזה יכולת שאخي זה אני אגיע אליי, אני אסביר. Okay. אז כמו שאמרתי פוגעים בו והוא ממשיך לרוץ באותו קצב שזה מעולה היכולת הפסיבית הקבועה שלו בקליק ימני שהוא נכנס לכוונת בעצם פותח uh, מין שילד שחוסם את העיריות השילד גם נפתח לכיוון הראש שזה מאוד מאוד חשוב ומשמעותי הקיו שלו ועוד דבר חשוב הקיו שלו ברגע שאתם פותחים את הו פותח זה פותח מין כיפה שיש לה שתי יתרונות חשובים היתרון הראשון הוא מראים מישהו מנוק הרבה יותר מהר, בפחות זמן, אוקיי? זה מטורף. דבר שני, כל הטים שלו, אוקיי? עושה הילינג, מרפא את עצמו, אם זה שילדים או סירנג'ים, בצורה הרבה יותר מהירה, בפחות זמן, שזה מטורף. האולטימטיבי שלו, הזי שלו, זה לפי דעתי, הזי התקפתי הכי חזק שיש במשחק, אוקיי? זה בעצם שולח בלי הודעה מוקדמת בלי התראה שזה מטורף מטורף מטורף אוקיי, יש עוד דמות בנגלור שגם יש לה טילים תכף נגיע אליה החיסרון של הטילים שלה שולח התראה הם נוחתים על הרצפה ולוקח להם כמה שניות עד שמתפציצים שאתה יכול בזמן הזה לברוח ולהתרחק ואתה רואה אותם איפה זה עומד לנחות אוקיי אז זה כמו שאמרנו גיפי 아, עוד דבר מאוד חשוב אחרי זה אני אגיע לזה לגבי הדמות אתם יכולים לשים להם כל מיני סקינים ושתויות כאלה לייפליין אז לייפליין, uh, היכולת פה בעצם בגלל שהיא דמות, uh, יותר קטנה okay, וקשה יותר לפגוע בה, היא 5% יותר נזק עוד דבר שעכשיו הוסיפו שבעצם יש תיבות uh, כחולות כאלה במפה שבעצם שהיא פותחת אותן, uh, uh, uh, נפתח לה עוד קצת לוט בחלק התחתון Okay. או הדברים האמת לא מספיק חשובים הייתי רוצה שיהיו שם דברים שיפצורים ברמות יותר גבוהות שיעשו שם שמה, שמה שמקבלים זה הילינג ברמה מאוד גבוהה או שיפצורים ברמה מאוד מאוד גבוהה okay. בשביל שבאמת שאלה אפלן תהיה קצת יותר שימושית okay. אז כמו שאמרתי מקבלת יותר דמג' כי יותר קטנה היכולת הרגילה של הפסיבית ברגע שמישהו בנוק ומרימה אותו נפתח מגן ענק רחב שמכסה בערך כל השטח הקדמי שמעין ליה בזمان הарамה ליה, אבל זה שיתא. הקיו של הביצים שולח מין רובוט קטן שבייצים מחивает כל ה teams. עוד דבר, יי מקבלת healing 25 אחוז יותר. גם מה רובוט, גם מה healing אחר. okay. הזיה שלו זה ביצים drop. okay. שיחולה ultimative שלו זה לапיל drop ליצarie, אבל ה drop לא מ drop שנוסח אין בו דברים זהב או נשקים אני מאוד הייתי שמח שבאונה החמישית הם יעשו בשביל שאנשים יותר ישתמשו בלייפלן שהדרופ שלה מביא דברים זהב שאין סיכוי שאתה תקבל משהו פחות מסגול שהוא טוב, מצידי שזה יתהן קצת יותר זמן אוקיי? וזהב אני מאוד הייתי רוצה שיעשו זה פטפיינדר, היכולת שלו כמו שאתם רואים פה אתם כבר מבינים לגבי הדמג אני לא צריך להסביר זה Okay. Uh, הפסיבית שלו יש במפה כל מיני מקומות שבעצם הוא יכול להגיע אליהם ולעשות להם אי ארוך וזה בעצם מראה להם את הזון הבא okay. סוק של גליל הזון הבא מאוד שימושי ברמות הגבוהות כולם משחקים איתו כי זה מאוד מאוד חשוב שאתה יודע איפה הזון הבא ולהתקדם לשם למלכד את המקום, להתקמפר, לתפוס high ground, מקום גבוה וכו הקיוש שלו זה בעצם גרפלר זיפליין סוק של הוקי ויכול שהוא מושך את עצמו, היופי בדמות הזאת שיש לו יומנוט ממש ממש יפה שאפשר לפתוח איתה שבעצם אתם קבלה את התנופה ומגיעים למקומות מאוד מאוד, מאוד גבוהים ومتורפים. אני גם אסביר לכם בהמשך אני כנסה פול לטריינינג, אני אראה לכם קצת איך איך, איך עושים בעצם את הקטה הזה شلون متطفف איתו בצורה יותר טובה. הזי שלו פותח גרפלר שכל אטם יכול לתפס אליו. אוקיי, שימי מקום למקום זיפליין משטח לשטח. אחלה, אחלה של דבר ראי אז שוב פעם קטנה מקבלת אה, אה, הבוקס שלה הוא הרבה יותר קשה לפגוע בו ולכן היא מקבלת הרבה יותר דמג'. הפסיבי שלה היא בעצם שומעת אה, צעקה שנותנת לה אינפו אם מישהו סנייפר מכוון עליה או אם היא עומדת להגיע למקום שיש בו טראפ או כמל קוד או טראפים שזה יתרון מאוד מאוד הקיו שלה היא בעצם הופכת להיות בלתי נראית, אוקיי okay, לזמן קצר שבו היא יכולה, יש רק שובל כזה סגלגל לכיוון שהיא הולכת היתרון, שתם גם יש איזה מקום עם טראפים, היא יכולה לעבור דווקא אוזון והיא לא אוכלת דמג' היא שלה בעצם פותח פורטל ממקום למקום שהוא מאוד מאוד שימושי בזמן הפורטל יש יתרון וחיסרון, היתרון היא רצה מאוד מאוד מהר החיסרון רואים אותה ויכולים לפגוע ולשבור אותה, מה שנקרא. והיא לא יכולה להגיב ולראות או לפתוח דלתות בזמן הפורטל וכו וכו וכו חיסרון שברגע שהפורטל מאחורי הזון הוא נעלם תוך 4 שניות בקצה השני של הפורטל כבר מחכים לך עם גרנדים שדגנים מחכים שתעבור וכו וכו וכו אוקיי שזה החיסרון היכולת שלה אוקיי זה בעצם ברגע שיראו לכיוונך גם אם לא פגעו אתה הופך להיות יותר מהיר זה טוב לברוח, לתמרון, לפריצה וחו וכו ה-Q שלה זה בעצם סמוקים אוקיי, שהם סבירים אבל לפי דעתי זה דמות לא כל כך טובה ושימושית ביחס לשאר הרמות, לא משתמשים בה כך ה-Z שלה כמו שכבר אמרתי קודם זה בעצם טילים שהם נוחתים ואז לוקח להם כמה שניות עד שהם מתפוצצים. Uh, היתרון של התינים האלה שמורידים יותר דמג' מהזה של גברל אבל והם uh, הופכים אותך ל-AT ברגע שנפגעת אתה זז מושן אבל כמו שאמרתי רואים איפה הם נחתו ועד שהם מגיבים אנשים מספיקים בדרך כלל לברוח קוסטיק, אז äh, קוסטיק בעצם כמו גיבי, הוא דמות יחסית מאוד מאוד גדולה, הרבה יותר קל לפגוע בו, לכן הוא מקבל פחות דמג' וברגע שפוגעים בו הוא עדיין ממשיך לרוץ באותו הקצב, לא נפגע המהירות שלו. אה, אין פה יותר מדי מה אה, שלו בעצם זה מלכודות, טראפים. אה, החיסרון הכי גדול ואני מקווה שישנו את זה לגבי הטראפים. אם יש לך אה, קוסטיק בקבוצה שלכם מלכת ברגע שנפתח הגז, אוקיי? אז הטים שלך גם אוכל את הגז, אתה אומר יש לו את כל הרשן הזה והוא גם איתי שזה מאוד מאוד באסה וגרוע. אוקיי, okay. והחיסרון הכי גדול שהם חייבים לשנות את זה, זה פשוט התריף אותי, היה משחקים שזה פשוט התריף אותי, ברגע שיש לך קוסטיק בתים ומולך בתים שלòng Londורכם גם יש קוסטיק ומפזרים אתה לא יודע אם המלכודת זה של עטים או זה של עטים של היריב, אתה לא יודע אם זה של השן של הקוסטיק שלך, או של היריב. אני מאוד מקווה שכמו ברועצון הם יעשו שהמלכודת יהיה צבוע בצבע כחול אם זה ייה認 לביה זה שלך, של היריב אז המלכודת תהיה באדום והשן יהיה באדום או ירוק whatever לא משנה אבל כאילו שיהיה אפשר להבדיל כי אם לא זה פשוט מטריף וזה מה שמקלקל את הדמות שהיא יכולה להיות דמות נפלאה ומדימה. אוקיי באמת היא יכולה אחלה אחלה להיות של דמות מלכודות יש שלושה אפשר להשים אם אני לא טועה עד שישה מלכודות עד שזה יעלים וייקח למקום אחר אז Z של האולטימטיבי זה בעצם ה... Uh, סוג של גז ואוקיי okay, היתרון שלו גם uh, כמובן של קוסטיק שהוא רואה דרך שלו והוא לא נפגע מזה okay, זה בעצם הפסיבי הזי שלו זה בעצם גרני צירחון של המלכודת בעצם uh, שהוא זורק ובעצם אנשים נפגעים מוריד הרבה מאוד אמת שטח מאוד מאוד רחב בערך פי 2 אפילו 3 ממלכודת רגילה um, היתרון של הזי הזה מול ה... הקו של גיבי שבעצם זה חודר זאת אומרת הגיבי אי לא לראות מבפנים ולא לבחוץ ואי אפשר לזרוק גם גרנדים או משהו כזה אתה זורק את הסמוק והוא פוגע בזה סמוך ואז הוא נפתח וחודר לתוך הקיפה, שזה מאוד מאוד מאוד טוב אוקיי אז זה בעצם מזיש שלו מיראז' הדמות לפי דעתי הכי גורה במשחק לפחות לקרגה, אין לו שום יכולת מעניינת Um, מבחינה קבוצתית, הקיו שלו בעצם הוא שולח דיקוי um, שיש לו שלוש דיקויים um, שברמות הקבוט אנחנו די יודעים לזהות שזה דיקוי ולא מיראז' אז Z שלו בעצם פותח איפשהו נמצא שש דיקויים שעומדים היתרון שכביכול המצב שבו היית כביכול בקיור אז זה עושה אותו אם היית בדק בישיבה אם זה בריצה וכו אז Z פשוט לא משנה אם היית, בריצה או זה זה פשוט פותח אותם כשהם עומדים מה שכן היתרון הופך אותו לבלתי נראה עדיין שומעים צעדים בהרומות הגבוהות אנחנו יודעים לעקוב אחרי הצעדים והורגים אותו אז הוא דמות לא כל כך טובה ושימושית הייתי רוצה שישנו הרבה יותר דברים שאולי שהוא משתמש בקיו אם הוא משתמש בכל הקיויים שלו הוא הופך להיות בלתי נראה לא יודע מה יש איפה לשפר אותו משמעותית אוקיי ה... זה הדמות שלי אוקיי זה אוקטן הדמות המועדפת עליי ביותר אני חושב שהוא הדמות הכי כיפית והכי טובה שיש הפסיבי שלה כל הזמן החיים עולים לכם ללא הפסקה ל'מה 100 חיים זה מטורף וזה עולה בקצב יחסית לא רע הקיו שלה בעצם אדרנלין שהיא מזריקה לעצמה מוריד לה קצת מהדמג' אבל היא רצה הרבה יותר מהר אוקיי במשך 6 שניות. עכשיו זו הדמות שאין סיכוי שמישהו יצליח אה, ל לברוח זאת אומרת אפילו PET Finder שיש את הטריק שעושים עם שלו עם הגרפלר אני תמיד אצליח לתפוס אותו ברגע שאתה יודע להשתמש טוב אוקיי? למה? אה, גרפלר זה כל 14 שניות ה-Q זה בערך כל שנייה של הדמות עשיתי מישהו, עדפתי אחרי PET Finder אוקיי? עשה את ה שלו למרחק השתמשתי בקיו, צמצמתתי מחצי מהדרך, השתמשתי כבר עוד פעם בקיו, הדבקתי את כל הרווח, השתמשתי כבר בקיו נוסף, עקבתי אותו, תפסתי אותו, בערך לוקח לי 4-5 שניות, שהוא נשאר לו עוד כמעט 10 שניות עד שהייתהן הגרפלי רבה שלו, מה שנקרא נעילה מאוד מאוד פשוטה וטובה, זה מאוד מאוד חשוב ברנקים הדמות הזאת, כי צריך שיהיה לך את מישהו שאם יש איזה מישהו שישארת אותו לא והוא בורח, שיהיה את השחקן שיתפוס ועשה את הנקודה מה שנקרא. אוקיי okay, עכשיו למה אני כן חושב גם שהרבה חושבים שאוקטן זה לא דמות קבוצתית כל כך ואני אה, לא חושב ככה נהפוך אני חושב שהיא דמות מאוד קבוצתית דווקא בגלל המקפצה שלו הזיא שלו אוקיי okay. הדבר הראשון היתרון לעומת פט פיינדר ורב שגם יש להם איזה משהו שבוא נגיד גורם לשחקנים שלכם להגיע לממין נקודה לנקודה אחרת במהירות שהזיא שלו ניתן מאוד מאוד מהר ביחס של בערך פי חמש לאחד ביחס לפט פיינדר או לרעיף אפילו יותר אוקיי, זה דבר ראשון, דבר שני המקפצה שלו היא בלתי סוג של בלתי נראית, היא לא בולטת לעין זאת אומרת אם אני אשים את המקפצה באיזשהו מקום שיש בו דש או בתוך שיח רק הטים בוא בנקודות מסוימים ולהתקמפר במקומות שלא יצפו להם. מה הכוונה? הדמות היחידה שיכולה לתפוס לכם עוד מקום בהיי גראונד, בשטח גבוה, זה פטפיינדר עם הזיפליין שלו. החיצרון, רואים את הזיפליין ואז אתה יודע, אה, ah, בעצם יש לי פה מישהו למעלה, יש לשם את הגרפלר, יש לשם את הזיפליין. אוקיי, okay. לעומת המקפצה שאני יכול לשים אותה בשטח נמוך וכולנו נעשה space בזמן הקפיצה למקפצה ואז אתה קופץ הרבה יותר גבוה. ואז אתה יכול להתקמפר במקומות שלא יצפו לך, ולהסתתר זה יתרון מאוד מאוד מאוד חשוב זה גם, בגלל שזה מאוד זמין, הרבה פעמים אתה נתקל במצב של סנדוויץ' של שתי קבוצות, אחד ימין, אחד שמען, אחד זה זה זה זה טוב לטים שלך לעשות פולבק, או לפרוץ, ברגע שהורדת מישהו ואתי מנסה לברוח, אתה שם את המקפצה, קדימה, כל הטים שלך קפץ עליו הדבקתם את הפר, זה מעולה, מעולה. יש בעיקרון שלוש קפיצות, יש קפיצה במרות בשיפט עם גליץ' ואז בגובה יחסית נמוך, קפיצה רגילה ובספייס קפיצה ארוכה, אני אדגים לכם לאחר מכן. בגלל זה אני חושב שהוא טוב, אומרים שבאבדל הבא כל מי שיש לו את הסימן של העיריות כביכול של התקפה, יוכל להחזיק Double Granate, פעם היה אפשר להחזיק Double Granate אם שינו את זה לגרנאט אחד שכולם מתבאסים על זה אני מקווה שבכללי יחזירו שלכולם יכולים להחזיר Double Granate כי אם לא אני מאוד מקווה שיחזירו זה למצב הקודם שהיה אפשר להחזיק 2, במקום 2, אפשר 3 במקום 2 בטאריות, אפשר 3 במקום 4, Siren or Shield 6, יותר תחמושת אני מאוד מאוד מקווה שיעשו זה כי זה הרבה פחות כיף כל הנושא שעשו לגבי עתיקים וואטסון הדמות הכי חשובה שיש לרנקים ובטורנירים הכ... אין סקוואד כמעט שלא תראו אותו אין, אין טריו שלא... שהוא לא יהיה בתוכו אין מצב, אוקיי? יכולת מתורפת כמובן יותר קטנה אוכלת יותר דמג' אה... בגדול מה שיש פה לדבר זה על ה שלה ועל ה שלה, אוקיי? הקיו שלה זה בעצם סוג של גדרות חשמל אלקטרוני שהתים שלך עובר הם לא נפגעים התים האחר נפגע גם יורד דמג' וגם הם מתחשמלים אוקיי והולכים יותר לאט היא יכולה, יש לה הקיו של כל פעם זה ארבע יכולה כאילו יש לה ב בוא נאמר במלאי והיא יכולה לשים עד שש עשרה מעל 16 זה כבר שובר במקום אחר הזי שלה Okay, הוא מאוד מאוד מאוד טוב, okay. זה מין רובוט שהיא שמה שבעצם בשטח רדיוס מאוד מאוד גדול מעלה את השילדים של כל התאים שלכם ללא הפסקה ומפוצץ כל ניסיון של משהו נגדיכם הכוונה לגרנדים, טילים, מולוטובים, whatever, כל דבר זה מפוצץ לפני שזה מגיע אליכם זה פשוט אדיר ומדהים וממש ממש ממש ממש ממש חשוב וטוב ממש חשוב אבל קריפטו אחלה של דמות לפי דעתי לא משתמשים בה יותר כי מאוד מאוד קשה לשחק איתה אוקיי, הפסיבי שלה זה בעצם לגבי ה-Q שלה שולח מין רחפן שהוא בעצם יכול לשוטט איתו במפה לאתר אה, אנמיז אויבים לסמן אותם, יכול לפתוח דלתות אה, לפתוח תיבות ולראות איזה לוט יש שם אם אתם מגיעים הדגלים לוחצים אז זה מראה לך גם סוג של תמונות, כמה טימים, רושם לך כמה טימים יש לידך אוקיי? בסביבה קרובה אליך, שזה מאוד, מאוד מאוד חשוב היתרון המשמעותי, קייפטו, פתחת את הרחפן שלך אוקיי? את הרובוט, שמת אותו נגיד במבנה, אתה לא צריך להיות יותר בתוכו, אתה לא צריך להיות בקיו הוא עדיין ממשיך לתת לך את האינפו, הוא עדיין מעוטט לך אם מישהו מגיע לשם או נמצא מאחורי הקיר או מאחורי איזה אביזר וכו וכו זה מדים זה מעולה זה עוזר ברמות מטורפות בזון האחרון האולטימטיבי של קריפטו הוא מטורף בעצם האולטימטיבי שלו הוא בעצם עם הרחפן הוא יכול לפוצץ ולשלוח מין כיפת חשמל אלקטרונית לחשמל את כל מי שנמצא נמצא באזור של שטח מאוד מאוד גדול ולהוריד להם את כל השילד שזה מטורף מטורף גם מוריד להם את השילד וגם הם חושמלים וזה עדיין הולטים רחפן נשאר, זה לא הורס את הרחפן, זאת אומרת הוא עדיין ממשיך לתת זה מדהים, זה מטורף, זה פנטסטי לפי דעתי. רבננט, בגדול היכולת הפסיבית שלו זה שבזמן התכופפות בדק הוא רץ יותר מהר משאר הדמויות ועושה פרקור, מטפס יותר מהר. הקיוש שלו הם שיפרו אותו לאחרונה שבעצם הוא מחזיק כבר יותר זמן, בעצם יש לו יותר גרנטים, הוא זורק מין גרנט אדום כזה, שכל מי שפרגע ביריב שלו הוא גם מוריד לו קצת דמג' ויותר חשוב נועל את היכולות של אותה אדמות אוקיי? זה נועל את היכולות שזה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב ומשמעותי למשך 20 שניות שזה לא מעט ה-Z שלו בעצם, אה, פותח אה, של שבעצם אתם מעטים שכה יכול לעבור ללחוץ על הווי, אוקיי, בתותם, ובעצם מתפצל לחיים שלו, אתם יכולים לעשות נגיד רעש, זה מפצל בין החיים לווסט, אתה עושה רעש מקסימום, מה זה מחזיר אותך בחזרה למקום עם קאבר, רק שאתה יכול בחזרה לעשות הילינג וזה מחזיר אותך לחיים מלאים וחצי וסט, זה בעבר זה היה פחות, עכשיו זה יותר, אז הרבה יותר משתלם וטוב, לא רע, נחמדה, יחסית, לא רואים אותה אבל הרבה אוקיי, okay, אז זה בגדול על כל הדמויות uh, עכשיו אנחנו ניכנס פה בעצם אתם יכולים ברגע שקלקתם על הדמות אתם יכולים לבחור لكل הכל מיני סקינים שאם אתם רוצים, אוקיי okay. uh, אתם יכולים גם לעשות שכל פעם זה יבחר רנדומלי בנר, זה בעצם uh, סוג של בנר עליכם כאילו מידע עליכם שרואים uh, שאפשר לקבל כל מיני מידע, אני הייתי רוצה גם שאולי יעשו שאפשר לראות את השתי נשקים המועדפים שלכם שזה יהיה מאוד מאוד נחמד פה למטה שכל אחד יוכל לבחור ואז את המשלה יוכל לסמן לך עם השפצורים, ממש את הנשקים עם השפצורים שאתה רואה זאת אומרת את הנשק כמו שרואים בבטאב במשחק, זה יכול להיות מדהים אם יעשו את זה אז בגדול אתם רואים את השלוש טאגים שתריך אני ארחיב עליהם שלוש דברים אז בנר אתם יכולים לראות, אנחנו יכולים לשנות, כל פעם זה משהו אחר okay. פה אתם רואים בעצם את התנועה ש... שהוא עושה את הריקוד, מה שאתם רוצים אז כמו שאמרתי בנר לקבל כל מיני הישגים, יכולות פה אתם רואים, זה רושם לכם לגבי כמות אמץ שעשיתם במשחק אחד 2000, 2500, 3000, 4000, 120 מריגות מרחק צליפה של מעל 300 שעשית 430, 483 כל מיני הישגים שיש, כל מיני דברים, כל מיני שטויות כאלה שיש לכם מאוד נחמד שנותן לכם מידע נחמד, נחמד, נחמד פה בעצם מידע יותר uh, סטטיסטי נקרא לזה ככה שאפשר לראות את הכמות קילים שלכם כמות קילים אתם יכולים לקנות את זה זה עולה, כל אחד עולה uh, 30 בערך אוקי, okay, אז אתם יכולים לlerot את הקמות מטחכים, נשקים, בתם לאונות, זה זה נחמד. כל מיני דברים כאלה, שזה מאוד מאוד נחמד. לlerot מישפטים, כל מיני דברים כאלה. אז אנחנו צריכים. יש לכם מפוס, אתם כל הזמן יכולים ב- F לaget כל מיני מישפטים, ו finish'em. בI אתם כמובן יכולים לfinish תדמות. אז יש לכם מ_PO כל מיני דברים. אני שיתל לא קונה דק אני. פחוט אפת הצדדים, אבל שייר. אוקי. מה שאמור שיפוטים גם בועים בכל שאר אמינות. By the time you see me מה רציתי? טוב. אז יצטבנו לfidati על הכל. אני وشلو خفرت لكم يتر مداي اخشوا انا راح اسوي كذا ترينينج اوكي اذا نحن טוב אז בעיקרון על כל דבר אה, יש אה, 4 רמות שפצור, יש לבן, אוקיי, כחול, סגול וזהב אוקיי, לבן לבל 1, כחול 2, סגול 3, זהב וארבע עכשיו כל דבר שהוא זהב בעצם בדרך כלל יש לו יכולת כלשהי, יכולת אה, מיוחדת אוקיי? אז ככה, לנוקדאון צ'ילד בעצם זה חוץ מזה ש... נותן לכם דמג' מאוד מאוד ענק, יותר מההשגות של 750, אוקיי? זה בעצם ברגע ש... נוקדון שילד זה ברגע שאתם נוסחים לענוק, אתם יכולים לפתוח מן מגן, שיקשה עליי עריב ל... להרוג אתכם, להפנש אתכם. פה אתם יכולים גם להחזיר את עצמכם לחיים עם הנוקדון שילד זהב, אוקיי? תיק זהב, בעצם חוץ מזה שהוא נותן לך הרבה יותר דברים, אוקיי? מש... מתיקים אחרים, ברגע שהרימו אותך או הרמת מישהו מנוק, אתה חוזר על uh, פול חיים וחצי שילד. אוקיי שזה יתרון משמעותי כסדה זהב בעצם עושה שהיכולות שלך גם ה וגם ה-Z ניתנים הרבה הרבה הרבה יותר מהר אוקיי. וסד זהב, בדי שלד זה הדבר הכי הכי חשוב לפי דעתי מכולם בעצם שאתה יכול לעשות הילינג בפחות זמן הרבה יותר מהר זה יתרון מאוד מאוד מאוד חשוב ומשמעותי אוקיי, okay. Healing, Shields, Shields קטן, בעצם מעלה לכם 25 ב-3 שניות, Shields גדול, סוללה, בטארי, שבעצם 100% ב-5 שניות Surange, 25 ב-5 שניות, Matkit, uh, את כל החיים ב-8 שניות ופניקס, אוקיי, okay. uh, ב-10 שניות, מעלה לכם הכל, גם את כל החיים, גם את כל השילד, לא משנה גם לגבי וגם לגבי זה, איזה Buddy Shields יש לכם Uh, כמובן יש פה את הכרטיס לגבי כל דמות זה מעלה באחוזים אחרים, יש דמות שזה מעלה uh, כמעט בעת הכל שאת היכולת האוטימטיבית uh, ברגע שהשתמשתם פעם אחת בזה זה מעלה ויש כאלה שצריך כמה איך משתמשים? tab, flex מלא ואתם משתמשים הiva uh, shield הiva uh, shield זה בעצם וסט uh, די חדש שהם עשו, שמה שמיוחד בו אם תסתכלו בצד שמאל למטה okay, הוא בעצם יכול לעלות רמות זה רושם לכם גם כמה דאמג' שאתם צריכים בשביל להעלות אותו לרמה הבאה בואו ניקח את נגיע זה בעצם זה 150 אוקיי אנחנו רוצים להוסיף 400 לבלבל הסגול זה ל-400 אוקיי? Okay. ששימו לב שבלבל זה היה רק ל-2 שילדים אוקיי? Okay, שזה כמו body shield level 1 אוקיי? Okay, אבל בלבל הסגול זה כמו body shield סגול 4 אוקיי? Okay. זאת אומרת זיתרון וחיסרון זאת אומרת אם יש לכם את הווסט הבד... הזה בשלב מאוד 1 <one>, לא מומלט שיק צ'ק יורידו אתכם זה בעצם 125 אגנה, 125 דימג' הגנה אוקיי? אם שואני מעדיף את זה או את הגולד, לפי דעתי הגולד בגלל האחיה אני איתי שמח שיעשו שזה מגיע ל-150, אוקיי? ההוויסת אדום או שהוא יהיה לו את היכולות כמו זהב ברגע שאתה מביא אותו של זהב אבל זה יהיה אופי מדע כי די מהר אפשר להביא אותו לרמה של זהב לרמה של אדום ואני איתי רוצה שיעשו שהוא יהיה בסך הכל 150 זה יהיה הרבה יותר נחמד טוב, בואו נסביר לכם רגע לגבי הדמות, לגבי הגרפלר בגדול יש לכם את ה-Q אוקיי? מה שהוא עושה כמו הוק הזה, כמו זה אם תעשו זה ברגיל הרצפה, אז עם שוב הרצפה זה לא נותן לכם בוסט יותר מדי מהיר אבל אם תעשו את بزمان شو שהוא פוגע ברצפה, רק ברגע שהוא פגע או אפילו רק ברגע שהוא מושך אתכם תקפצו, אוקיי? זאת אומרת תעשו ככה, בשיצה. זה בעצם ראיתם מעלה לגובה מצמצם לכם פער מול היריב, לעבור מכשולים, בעצם זה מאוד מאוד נוח וטוב אוקיי? זה משמעתי. דבר נוסף אני בגדול אסביר לכם, אולי אני אעשה סרטון הדרכה לגבי זה או כשאני אפרסם סרטון הדרכה שמסביר ממש בצורה טובה לגבי הגרפלר איך להשתמש בו אם אתם רוצים להגיע לאיזה אובייקט או משהו סתם נוגמה אם אני רוצה להגיע לפה אוקיי? ואני רוצה להגיע לשטח הזה בתנופה אני יכול להסתכל למקום הזה כשאני לוחץ תקיו אני אסתכל ימינה אוקיי? אני אלחץ גם ימינה זה נקרא סטרייף ולקראת השבירה אני אלחץ שמאלה אוקיי, ואז יהיה לי פה אקסטרבוס זאת אומרת חלק> <חלק> ואז הבנתם? יש הרבה יותר תנופה אני אפרצת לכם סרטון כי זה משהו שממש צריך לה, לה, להעמיק עליו ואני כוחות מעדיף לעשות זה עכשיו לגבי, What a rush. Euh, אז אני אסביר לכם גם לגבי המקפצה, בזמן הזה אני אסביר לכם עוד uh, דברים בסיסיים, נשקים וכו גרניידים, שלוש סוגים של גרניידים, מולוטוב, גרנייד, שוריקן, מולוטוב, היתרון שלו מאוד מאוד חשוב, בדרך כלל ברמות, uh, בדרך כלל במשחק אם יש לך איזה מישהו חוסם לפעמים את הדלת בשביל לעשות הילינג ודברים כאלה אתה צריך לשבור את בשתי מכות. אתה בעצם יכול לבוא ולשים את המולוטוב זה בעצם המולוטוב גם שובר את הדלת וגם עובר דרך הדלת דרך החריצים מלמטה שזה מעולה, מעולה, מעולה, מעולה מולוטוב מוריד 117 אם אני לא טוער 117 או 117 או 112 162 טעות שלי שינו אותו, חזקו 162 זה פשוט מלא זה מטורף זה פשוט מטורף זה מוריד הכי הרבה יותר מהכל שוריקן לראש מוריד אה, 90 אוקיי אני יכול להדביק למישהו לראש זה יהיה מטורף היתרון של שוריקן ברגע שהוא מתפוצץ מוריד עוד 70 ומחשמל את הבן אדם מושן ולא יכול לזוז גם את האכבר תכוונת להזיז מאוד מאוד קשה מה שנקרא הוא מאוד מאוד מאוד, מאוד פגיע אוקיי אה, אז שאמרנו אה, לגוף, זה נותן... 155. אוקיי? 150. פתאום הוא נחשמל את כל מי שבצד, בפוגה בו ומוריד דמג' גנאד, אם אני לא תויי מוריד 100. קונרים זה מרץ, זה. גלוב בפחות את זה. מרץ מוריד אוקיי, גרנאיד זה הכי פחות חזק, בגלל זה אני ממליץ לכם הכי פחות להחזיק גרנאידים, שוריקנים גם היופי של שוריקן זה יכול להתאטח את אומרת עם באיזה מקום גרועות הוא נקבך על הקיר, על התקרה, דברים כאלה זה ממש ממש חיון וקשה לפעמים לבן אדם למצוא איפה שיש, חוץ מזה שזה נותן לו עיתות נשקים אני ממליץ לשחקנים חדשים ואפילו בכללי לשחק במשחק כזה תמיד נשק אחד לקרוב שזה או פיסקיפר שעכשיו אני אסביר עליו שזה שטגן או ווינגמן שזה כמו דיגיל מקונטר לאן אנשים שצופים ומכירים אותי מהקונטר אוקיי בנשק לדווח קרוב בנוני R99R 301 כל מיני נשקים שהם אוטומטיים ומהירים אוקיי לא ממליץ כל כך סנייפרים אלא אם אתה סנייפר ממש ממש טוב או אם מתאים שלך משחק מאוד מאוד פסיבי. אה, אה, אה, אה. טוב שטגן כדורים לשטגן שלוש סוגים של שטגן מוזומביק שזה פיסטול שטגן לא כל כך ממליץ עליו מוריד 45 אוקיי ולראש 90 בוא נראה טוב, פחות הפילוטים רואים 69 40, מוריד אותו 45 לגוף על הפנים זה זמן ההתנה אם השפצור אולי, בואו נראה, זה שפצור, יש לכל נשק, שפצור מיוחד. עוד דבר מאוד מאוד חשוב בסיסי שאני אסביר, עוד כרגע לפני שאתה מגיע לנשקים, הרמת משהו ואתה לא צריך אותו, זה מראה לך אין כניסה, מאוד מאוד פשוט. הרמת משהו, יש לך נשקים, אם אתה מסתכל על שפצור מצוים, זה מראה לך אם זה מתאים לאחד הנשקים שלך, אם זה פשוט לא מתאים. כמו שאמרנו, כל דבר יש בדרך כלל 3-4 רמות, לבן, כחול, סגול, נקומים זהב, בכוונות זהב, זה בעצם אתה רואה את הבן אדם ככה אדום בצורה יותר בולטת אוקיי? נגיד אם הוא בתוך שיח או משהו, סתם לגמה והוא מסתתר אתה... בעצם זה גלייקי ויכול uh, חום גוף אוקיי? שזה מאוד מאוד מאוד נוח ופשוט טוב אז יש לנו את הבולט לשאטגן שהספרי יהיה יותר ממוקד הוצאתי להראות לכם כמה זה מוריד לראש עכשיו עכשיו, זה בête מהשיפזור שירמתי זה בête מוסה שברגא שén vest אז זה מורי דשר בירח פי שתיים מה פי לראש, רוכב מלומות ששים ב-40 השנייה, זה לא מגר. 102 ושתי מגוון. שזה מזדים. עכשיו כשאני סמ ליבל זה, זה משיפור שלו. זה מורד לא מאה. מאה למוזמביק זה מלה. אוקיי. פישקיפר, אני ישק מuada פלאיז. שאני מסחיק אותו. לסחקנים שביים לי מפוק נאيت. פאמס. למי שמכיר, נשק מאוד מאוד מאוד מאוד חזק. Um, וyoray לורא... בין קדור לקדור, הרחסית לאתה. אבל הוא פשוט משתalem. <חש> כאילו כל יריעה, בעת שאת שקיצה עם הנוטו אני אפילו הייתי עושה 300 ודברים כאלה לא 300 ומשהו זאת אומרת, זה נשק שמוריד פשוט מלא אוקיי, ממש ממש ממליץ עליו, זה הנשק הכי טוב שיש יש לו כמובן גם כרטיס מיוחד שבעצם עושה שאתה נכנס לכוונת מתאים את הכדורים שכולם יהיו במרכה איבא שאטגן שאטגן אוטומטי כחות ממליץ אליו, הוא בסדר, הוא נחמד, יש אנשים שאוהבים אותו הוא יורד מה שרוי קצת את הקצת זה מה שריר אוקיי, לעומת פיסקי זה זה הקצת זה מה שרוי, לו כרטיס גם מיוחד שבעצם עושה שאתם יורים דאבל באמת טוב, לא מה, דאבל, לא מה, מה זה פה? דאבל כדור בעצם אה, שזה מוריד אה, שזה הרבה יותר טוב אוקיי סיימנו פה אוקיי. בקליק אה, אם הרמתם משהו ואתם רוצים לזרוק על חמות מסוימת זורק הכל קליק 8 זורק קו 1 נשקים לייט, אוקיי, בגדול השלול, יש 4 סוגים של תחמושות שאנחנו לדעת שאטגן, לייט, אבי ואנרגי אמו לייט כדורים שבדרך כלל הנשקים של לייט יורים מאוד מהר מורידים קצת פחות מהאבי okay. אבל הנשקים שלהם הרבה יותר קלים לשליטה ומדויקים הנשקים שאני הכי ממליץ עליהם זה R99 וR301 אני משחק שאטגן וR301 עם כפול 3 כי אני משמש בו גם לדוחה הבינוני ואפילו רחוק אוקיי okay. אין לי מה כל כך כל פעם להסביר לכם אתם יכולים לבוא לפעש מלתקים להבין לבד את התחום ער 301 ולנשק אז זה לפלט ליין יש שפצו מיוחד שמתאים להם שזה הנשק הזה שבעצם עושה שבמצב של סינגל הם פשוט יורים דאבל כדור זאת אם אני מכוון ואני אעביר את זה לאוטומט, מאוטומט לסינגל אוקיי תראו שעכשיו אני 18 אני 16 שזה מאוד נחמד על סינגל בגלל שזה לייט אפשר לבוא את התחמושת זה משמד מאוד אנו גם פה את הפלט ליין שגם על סינגל יורד דאבל קדור ומוריד יותר כמובן מהתחמושת של הלייט לשחק עם הנשקים פשוט לאט לאט תכירו אותם כל הנשקים טובים מה היה גם הנשק הזה, לא S M G הזה, היה לו קרטיס, שהיא מחושמת מי שיאיתם מרומז עלו בדומא לשורי kan, וזה היה נשק מוד מוד מוזלץ. אוציאו זה, היום פחוט קידר לשתמש ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- אוקיי השפטרון שלו הם לא של סנייפר ויש לו את היכולת כמו של האיבה של הדאבל שוט שהוא יורג כפול אוקיי כל אחד... לא ניכנס לזה אתם תעשו לבד את החושבים כי כמה שנגיד למחל עכשיו לא אוקיי, okay, אז ווינגמן, כמו שאמרת לכם, זה נשק שאני מאוד מאוד אוהב זה נשק שהוא גם לדבך קרוב ולדבך הרפוק הוא מוריד לראש, 94, לגוף, 45 אוקיי, okay, זה פשוט נשק מתורף הנשק, אפשר לראות איתו, מאוד מאוד מהר okay. זה נשק שהוא פנטסטי, זה מה שאני מוניט לכם או, oh, ווינגמן או oh, אחד מהשאטגן עם פיסק קיפר אתם יכולים גם מקרונית R99 לא ממליץ אוקיי, okay, בשביל שצריכים נשק לדבך רחוק אבל זה אפשרי אוקיי, okay, שהם לא קרוב ונשק לדבך בנוני בנוני קרוב, ממליץ ספיד uh, פייר SMG uh, בעצם אחלה נשק, נשק שהוא מתחיל עם 35 אוקיי, okay, ובמקסימום הוא מגיע ל 55. הרבה כדורים, הרבה תחמושות נשק שמאוד קל יחד של רמות ובכלות כל הטים של היריר גם עם אוניברסטים זכונים ממש ממש ממש כיף וממש קל הוא נשק אופי ברמות פלאס פליין בגדול זה הנשק של אך הנשק גם מצוין, מצוין, מצוין, 30 כדור אה, לגבי השפצורים לא אמרתי לכם השפצור הזה עושה שבעצם הנשק פחות יזוז ימין השמאלה אוקיי? והחלק הזה הקדמי עושה שבעצם למעלה למטה אוקיי? מחסנית כמובן יותר כדורים היתרון של מחסנית צגולה, שההטענה שלה גם היא יותר מהירה זה משהו מאוד מאוד חשוב שכדי שתדעת סבבה זה פראולר טוב, אז פראולר זה נשק שהוא טריקי מה הכוונה? הוא נשק שמוריד יחסית הרבה יש לו הרבה כתאחר 35, כמו שאתם רואים מה שאני אוהב את הפראולר אם אתם שמים לב, יש לו שפצור מיוחד שבעצם מאפשר להפוך אותו לאוטומט ובתור נשק פראולר מתקרוך אמתני אוקיי, אני אומר לכם כמה הפראולר מתקרוך, בלי שתרגיש הוא בערך ב-20 כדור, אתם, 20 ממשהו כדור, אתם מורידים אותו אוקיי, לשם ההשוואה תחתתי מלא אין זה כאילו נשק, חבל על הזמן טוב אמלוק, זה גם נשק שאני הרבה לשחק איתו אני אוהב אמלוק לשחק איתו על מצב אוקיי, הוא על ברס אני רואים בצד ימיין אני אוהב לשחק על של סינגל אוקיי באמת לא מומש לא שכבים, שול סינגל למה? אמוריד יותר דמה, אוקיי? עושים הש타임 של אומת בארס, או, על שאר הדברים מוגיד. אמוריד יותר דה, לא משנה. סינגל אני קושח אכולי עודי מממש ממושל מממש ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל ממושל לראות את היכולות שלו היתרון של הסנייפר הזה שספציפית עכשיו אני הרמתי כמו שאתם רואים בצד ימין אם יש לכם בטריה אתם יכולים להתאין אותו אוקיי. אנחנו נראים בטריה אוקיי, בהבדי ארוך אתם בעצם מתאינים את הנשק ואז למצב שהוא אוקיי טסתי, טסתי ואתם יכולים להתאינים לא עוד פלט פלט ונגמר אוקיי אלה כבר דיברנו רוצה בינתיים גם להרים את שגם לא יש כרטיס מיוחד אוקיי? שבעצם הנשק הזה שהוא יורה הוא יורה שלושה תגורים אוקיי? אתם רואים את הסימונים שלהם אוקיי? ברגע שאתם את השפצור בעצם זה מתאים, אתם רואים את הכבינת איך היא מצטופפת זה הכמות שהוא מספיק מצב אחד זה שזה ירד דאבל ומצב שלישי זה יורד כל השלושה ביחד אוקיי? וזה נכון ALL DAMAGE, אתם תראו, תבינו מה מומק אה. טוב זה סנייפר שאנחנו ברמות הגבוהים מאוד מאוד פנים שבן אדם שחקק איתו למה שמסדקים איתו כי זה סנייפר שהוא מצע... איתנו. איתנו. איתנו אפשר לראות איתו חושב, <SIDS> UH> <anlam Black> מוריד במהירות, מוריד הרבה, זאת אומרת 90 והטעינה שלו כאילו, אין אין זמן בין יריעה ליריעה אתה יכול לראות ולראות ולראות וקשה מאוד להכתיס זאת אומרת, גם אם התחלת בימי, אתה יכול לעלות, ראיתם? ואז זה מוריד מלא אומרת, הסיומת היא ממש טובה אומרת, גם אם שחקן בתנועה הרבה יותר קל לפגוע בו פחות סיכוי נמיס שוט היא תר מהיל תקונית מה דרךנו אז זה אוקיי מוריד פורחות עלינו דמות כליה אני אגב מלהרחייה להם הדבר הראשון אני ילמד אתכם להגבב קבונות איזה אתה מחובנים על מה שו בצד ימין זה עושה לכם את המרחק של המטרים גם את הזום אתה מחליט בSHIFT לאגדיל את הזום מהזום. וזה רושב לכם את המטרים, שתדעו לאיפה לכוון לפי העיגולים הקטנים אוקיי, אנרג'י היצרון, חיסרון ואנרג'י ש... הוא יורה לכם, לפי התמות ב... הוא יכול להיות במחתנית, כאילו הוא מחזיק פר אחד טוב אבוק, בעצם נשק שהרבה משחקים אותו ברמות הגבוהות, אוהבים שחיק איתו עם כחול שלוש כמוני, כמו שאני משחק ברגע שננהלתם על צגול, אוקיי לא בעייך אני מתעורד אותו, ממש עוד 13 כדורים שאתם יכולים שאימבסט אגול, זה מטורף זה מטורף, זה מטורף, זה מטורף החיסרון, לוקח לו זמן עד שהוא מתחיל לראות יש לו שפצור שאמור לחסוך את יש לו שפצור שאתם פשוט יורים יותר מהר את התחמושת יודע, כאילו הוא נשק טוב, כן? אבל אני לא ארחיב עליו אלסטאר, אחד הנשקים דווקא הכי טובים אני ממליץ עליהם, כי זה נשק מעולה מהבחינה שהוא נשק שלא צריך כמעט שיפצורים החיסאון שלו הוא נובב מאזורים להתקיים וזה רק לוקח שלו זמן אוקיי נשק מעולה, פשוט הרבה תחמו שאתה קל להוריד נשקים שהם זהב זה נשקים שבעצם אפשר לקבל בטרופ היתרון, אני לא כל כך, יש להם יתרון ויש להם חיסרון okay. הכדורים התחמושת מוגבלת בהם היא אך ורק מה שיש בתוך הנשק אני מודדתי רוצה שיעשו שזה בעצם כדורים שאתם יכולים להרים, להחזיק אותם okay? ובשביל דרופים שאתם יכולים להשיג תחמושת כזאת אפילו שכולם יהיו באותו סוג של תחמושת אולי ואז אם הרקת מישהו והיה לו גם זהב, תוכל לקחת את התחמושת שלו אוקיי? ובעצם לשלחשת זה מאוד מאוד נחמד, יש לנו את השאטגן, אין מה להרחיב ארבע כדורים הבאסה שלו, שההתפזרות של הכדורים שלו היא מאוד רחבה כמו שאתם רואים אוקיי? הוא יורא ארבע כדורים והתפזרות רחבה לא כמו הפיסקיפה ריבה שהיא באמצע יותר ממוקדת מוריד הרבה, היתרון זאת אומרת, בעירייה אחת לכיוון הראש, הוראתם בן אדם דס, אה, אה, ס, אפילו אדום אוקיי? הוראתם או את הבן אדם לגוף מ-206 כמובן, יורם רעי מה... אוקיי? שזה היתרון שלו, לשם אחלה נשק, אהבתי אותו הרבה לפני שהוא היה נשק זהב כי אז הייתי יכול לשים עליו כוונות אחרות נשק קושי, זה מאוד קל לשליטה, מאוד מדויק יש לו הרבה כדורים, ראיתם בכלום כדורים לא רואה כדורים זאת אומרת, בכל זאת הם יכולים להוריד פועד זה מאוד בו אוקיי, okay, זה הסנייפר היחידי, היחידי, שאני באמת יכול להמליץ לכם עליו אוקיי, okay, ששווה לקחת אותו ולוותר על אחד הנשקים האחרים למה? שימו לב כמה הוא מוריד בארץ אוקיי, okay, פשוט מכוחר, אבל שימו לב נשק נטורף שאין לו כמעט בולט לשם השוואה אוקיי, okay. נעלה פה למעלה It's got it. So if we're going to get more cover, for the sniper, for the rifleman, okay. As much 200 we're going to roll the mark, the timer. Now, if we're going to go to the center of the matra, as much אין לו כמעט בול, זאת אומרת מרחק עצוב בקושי שאתה צריך להרים נשארים ומתורפים נסיים בכך שאני אראה לכם לגבי המקפצה של האורטן אוקיי, אנחנו נעשים יש לרוץ, אוקיי, ויש בספייס, עליו אוקיי ואז afaami <אפמים> יש בק בספאש שז לא לא מקפיצה שזה מקפיצה ומריד ישאר למטה. אני קובע מוד מוד מוד מוד שיש זה. אני מוד מוד מוד מוד מוד מוד מוד מוד זהו, בגדול, לפי דעתי, עברתי פה על הכל, התקיברתי על הכל אם פספסתי משהו נמצל, אם אמרתי משהו שלא נכון, אז משהו תקפנו אותי אני מזמיר אתכם חברים לעשות כמובן לייק סאב, להצטרף להיות uh, מנויים אני מקווה להתחיל להחזור, לה, לעשות סטרימינג ולהעלות לכם מדי כמה מטלטונים במחשב שלי הרבה פחות טוב ופחות מצליח לעשות את הדברים האלה, אני גם משחיק וגם ישדר אתם מוזמנים כמובן להצטרף לקהילה שלנו בדיסקורד, לשאר הדיסקורד הכי גדול לפעיל בי 1300 שחקנים, מאון שחקנים מעל גיל 18 שביצעו עימות זאת אומרת, זה אנשים שביצעו עימות אם אתה יודע פשוט מטורף שיש להם קטגוריות שם מה שהם יכולים לשחק שם בלי שיפריעו להם ילדים יותר צעירים, שחקנים חדרים שמחולקים לפי הרמות, דיימון, מאסטר, יש לנו לא מעט קורל בישראל תורם ולצערי הם תחקנים מפורסמים שיש בברקيلة ישראלית ובעבר אולם באתם בトップ אולמות. נסרקו לנו לтурנירים ولالיגות שאנחנו עושים. לא תבליט אני חושב שלקראת עונה חדשה הם יעשו שיעשו שלקטור תערים גם לא בכמות של 60 תחקנים. זה נעשה דברים מאוד מאוד מאוד נחמדים ב open. זה בגדול. סתם עוד דברים קטנים שאני אגיד לכם שהייתי מאוד מקווה שמייעשו בצד שמאל אוקיי? שאתה רואה את הכמות כלים של הבן אדם ובלמאה אתה רואה כל את העSud של כולם ביחד שמראה לך את הכמות האחוזים פה של היכולת של הבן אדם ואולי אפילו את הנשקים שיש dla בן אדם אוקיי? זאת אומרת שתי הנשקים ואולי אפילו את השפצורים שיש לו עליהם אוקיי, okay, זה יכול מאוד מאוד מאוד מאוד להיות נחמד. ועוד דבר ממש ממש ממש קטן חוץ מזה שאני אוהב את זה שברגע שאתם מראימים נשק וזה מראה לכם את ה... מורשם לכם בצד ימין מה, מה הוא בעצם עושה הייתי רוצה שאתם, למי שלא יודע, כל דבר אתם יכולים בעזרת גלגלת לבקש, אם זה אילינג, אם זה נגיד... I need a helmet. Helmet, uh, תחמושת. I need heavy ammo. יש סורים. I need a standard stock. האלה. I need optics for us. I need an extended okay, heavy the, mag. לכם את המקשים שלכם, מסביר לכם על כל דבר. Okay? Um, הייתי רוצה שיעשו שאם אני מרזק נגיד משהו level 1, ואני רוצה תה level up, אני לא יכול. Haiti סומך שזה יגיד, כי זה כבר ישעל זה את ה... יש להם זה אומר level 2. אז הייתי רוצה שזה יגיד, שאני צריך פשוט מחסנית Level 2, Extend Heavy Mag Level 2 זה היה מאוד מאוד מאוד נחמד, כוונת מסוימת אם אני רוצה שאני אוכל לבחור שאולי איכשהו אם אני לא יודע מה נגיד, עושה קליק ימיני, נגיד על הכוונת, לא נגיד שאין לי כוונת לעשות קליק ימני, ואז אני יכול גם, זה פותח לי איכשהו אולי משהו שאני יכול לבחור סטוגי קוונות איזה כוונת אני רוצה, זה אומר משהו ספציפי כאילו יש איפה לשחק ואיפה לשפר את המשחק הדבר הכי חשוב, אוקיי? הם חייבים לעשות שתי דברים מאוד חשובים הראשון, ברגע שיתנתק לך מהמשחק שתוכל לחזור לשרת דבר כל כך בסיסי, אוקיי? כל כך בסיסי שתוכל לחזור לשרת, אוקיי? דבר שני, אני מאוד מאוד אהכם דבר <חש> שיהיה סוף סוף סולו ודו ואולי אפילו גם קלו חמישיות זה בכלל יהיה מטורף okay, ושתוכלו לבחור את המפר או את המודים okay, לבחור הים, מוד הרפאל, מוד חושך שיהיה אפשר לבחור בזה באופן קבוה ושיהיה סולו, דו וסקוואז okay, לרנקים זה יהיה ממש ממש ממש, ממש נחמד okay, זה יהיה ממש נחמד וזה הרבה גדול שיהיה גם כמו שאמרנו לגבי שרתים שכל אחד יוכל לפתוח שרת כמו שיש בפאבג'י ואוגנט וגם דרום ממש ממש בסיסי לחידרטים מקווה שנהניתם ואהבתם את הסרטון וששיתם לייק וסאב ונפגש בסרטון הבא חברים זה הכל, אוהבו אתכם כאילו היום כאילו יאללה ביי